Traian Besescu lansează Ocul Serii, lectura dintre Laura Codruca Covesi subliniere Idan Voiculescu, atacuri dure la adresa Antenei 3. Fostul presubliniere din ter, Traian Besescu, a lansat subliniere Ocul Serii în direct la România TV. Actualul senator spune ce ar exista o lectură foarte strâns între sublinierele Fadna, Laura Codruca covestii sublinierei mogulul Dan Voiculescu. <fie> Mai mult, Vesescu îi face praf sublinierei pe cei de la Antena 3, dar sublinierei pe politicienii care ar fi fost la petreceri cu statul de drept. Eu am creat sistemul Ticlo-subliniere IT. L-au creat alții care te iau porci acolo la K2-subliniere la T14. Expresia care nu mai au mesuri. Eu nu am fost cu ei la porc nici ieri. Mi-a să duc. Au fost alții care au spus să ne încercuiască pentru ca să nu mai pot vorbi. A fost o cooperare între Voiculescu sublinierea subliniere Icovesit. Alte lichele de la Antena 3. Oameni de ultim spectrimit au camer de filmat, trei luni la notariat la fiii mea. Spuneau seara ce uite pe bezi sub rătii, a dezvăluit Traian Vesescu.